اچھا جی چلیں بیٹا چلیں جی آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر جس میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ جتنے بھی یہ پیرامیڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے انول اگزام جو ہے وہ کس طرح سے ہوں گے اور ان میں کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں سب سے پہلے میں ان سے مخاطب ہوں جو کا دیں گے एम हो गया ओ हो गया और इसके अलावा जो एक्सरे टेक्नोलॉजीज एम आई वाले हैं वो और जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज में पंजाब मेडिकल फैकेलेटी के थ्रू पेपर देंगे इस इस्तीफा उन सब के लिए जो ओवरऑल मॉडल है पेपर का वो किस तरह का होगा वो बताने जा रहा हूँ सबसे पहले तो इसमें आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि ये लिखा हुआ है कि मॉडल पर्सन फॉर को इसमें पोर्शन वाइज है पेपर हमेशा जो है वो आपका पोर्शन वाइज होता है बिफोर स्टार्टिंग कोर्स सिलेबस मैं आपको ये बताऊं कि आपने अपने जितने भी प्रीवियस पेपर आपकी बुक पे है Old papers جو ہیں وہ آپ نے ضرور کرنے کیونکہ جو ہیں کیونکہ موسٹلی کو ہوتے ہیں تو ریپیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کی. تو اس وجہ سے وہ کونے ہیں, ہیں یہ میں آپ کو ایک اوور آل اسکیچ دے رہا ہوں کہ پیپر آپ کا ڈیزائن کیسے ہوگا اچھا اس میں سب سے پہلے جو ہے part ون ہے کہ 5% marks مارکس آپ کے آئیں گے Mark کا paper جو ہے وہ آپ کا آئے گا organization and فنکشن of health system جو ہیلتھ سسٹم کا فنکشن ہے اس, کے, uh, اس میں سے آپ کو جو ہے یہ ساری uh, 5% پر جو ہے وہ چیزیں آئیں گی جس میں کچھ وہ تعریف پوچھی جائے گی اور پروفیشنل جو ہیں یہ مختلف uh, جو ہے وہ فیلڈ uh, میں کس طرح سے جو ہے وہ سروسز کر رہے ہیں اس کے بارے میں کویشچن آئے گا یہ آپ اردو میں بھی اٹمپٹ کر سکتے ہیں پیپر اور آپ انگلش میں بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ہیلتھ سسٹم کے ریلیٹڈ ہی آپ کو آئیں گے جیسے ٹی ایچ کیو کیا ہے ڈی ایچ کیو کیا ہے آر ایچ سی کیا ہے بی ایچ یو کیا ہوتا ہے پرائمری ہیلتھ کیئر کیا ہوتا ہے تو یہ اس کے بارے میں آپ کو آئیں گی چیزیں اس کے بعد پارٹ 2 میں جو ہے وہ 15% کا پارٹ 2 ہے 15% پرسینٹ کہ مور دین جو ہے وہ آپ کو uh, دو سے تین جو وہ اس میں سے آ سکتے ہیں primary health प्राइमरीयर वाला पोर्शन है प्राइमरीयर वाले पोर्शन में जो जनरल चीजें हैं वो आपकी वही है अच्छा जब भी लिखनी है ठीक है नॉर्मल नहीं लिखनी जब भी आपने स्टार्ट करनी है तो आपने लिखना है उसमें डब्ल्यू एच ओ या जो भी होगी वो खराबी लिखते हैं لکھنا شارٹ نوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے کہ شارٹ نوٹ میں آپ لکھیں گے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن ہی لکھ دیں اس کی ڈیزیز جیسے ڈیزیز ہے تو ڈیزیز کی ڈیفینیشن لکھ دی ہے آپ نے کہ کی ڈیزیز کیا ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے مختلف ڈیزیز کے ٹائپس لکھنی اس میں کہ کی ٹائپس کیا کون کون سی ہیں جیسے نان کمیونبل ہے اور اس کے علاوہ آپ نے بارے میں لکھ سکتے ہیں وہ ایک دو اور بنا کے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے انفارمیٹی پہ ہے نیم دا کمپونیٹس پرائمری ہیلتھ کیئر تو پھر اس میں آپ نے کمپونیٹس لکھنے ہیں کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے ح کون سے ہیں تو آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ امیونٹی کو ڈیفائن کریں کہ امیونٹی کیا ہوتی ہے اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ نے بالکل شارٹ لکھنا ہوتا ہے لیکن یہ ہے ٹو دا پوائنٹ وہ اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھا اس میں ایک اور چیز بڑی غور سے سنیے گا کہ इसमें आपने पेपर में अगर आप उर्दू में पेपर कर रहे हैं तो आपने आ, अपने जो स्पेलिंग हैं, वो सही तरह से रखते हैं ये नहीं कि आपने एक लाइन में उसकी डेफिनेशन लिखी है और उसकी स्पेलिंग खराब हो और जो है ना वो सेंटेंस की कोई थीम ही ना बनती हो अपनी तरफ तो आपने ठीक लिखा होगा लेकिन ये है कि चेकर फिर उसको जो है वो क्रॉस कर देगा उसको बहुत सारे बच्चे इस वजह से फेल हो जाते हैं उन्होंने उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है लेकिन वो लिख नहीं पाते तो आप अपनी जो है वो चीजों को लिख लिख के देखें उसको बुक से मैच करके देखें ताकि में से आएंगे इसी तरह इम्यूनाइेशन है एम में से आएंगे कुछ न्यूट्रिशन में से आएंगे और उसके बाद है कॉमन डिजीजे जितनी भी हैं उसमें डिफरेंट लेवल्स हैं प्रिवेंशन के आप اس طرح سے جو ہے نا ڈسکرائب کریں گے کہ جو لیول آفینشن آف ڈیزیز ہے یعنی کہ مختلف بیماریوں کے کون کون سے لیول ہیں جس پہ آپ کریں گے اور پھر کلاسیفکیشن آف کامن ڈیزیز کون سی درجہ بندی کے حساب سے جو ہے وہ کتنی اس کی ہوتی ہیں ٹائپس ہوتی ہیں وہ آپ کلاسیفکیشن لکھیں گے اس میں ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ شارٹ تو اس میں صرف آپ نے وہی لکھنی ہے अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप जो है ना वो उसको थोड़ा सा डिटेल में भी लिख सकते हैं लेकिन आपने पेपर को इस तरह से अटैम्प नहीं करना कि आप जो है ना, वो एक बड़ा बढ़ा चढ़ा के और बड़ा डिटेल से लिख दिया और बाकी जो है ना वो आप मिस कर गए हैं तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि जो आपको कहा जा रहा है आपने सिर्फ उत, उसके मुताबिक ही पेपर को अटैम्प्ट करना है तो इसी तरह से ये सारी जो चीजें है कॉमन डिजीजे आ जाएंगी اور انوائرمنٹ پھر انوائرمنٹ کے لحاظ سے جو ہے نا وہ انوائرمنٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے یہ آپ نے اس میں بتانا ہوتا ہے کہ اس کے پھر امپورٹنس کیا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ واٹر کی ایڈیکیٹ واٹر جو ہے اس کی کیوں ضروری ہے وہ سگنیفیکنس آپ نے بتانی ہے اور سینیٹیشن کیوں ضروری ہے اس کی آپ نے لکھنی ہے اور بریف ڈسکس ہے اس میں ایئر پولیوشن Uh, health, جو health, تو یہ آپ نے اس میں اور میڈیکل uh, ٹرمینالوجی کچھ آ سکتی ہے جیسے ایک uh, ہے یعنی کچھ ٹرمینالوجی کے حساب سے آپ کو پوچھا جائے گا الرجی ہے نیمیا خون کی کمی کو کہتے ہیں الرجی جو ہے وہ سب خارش کو کہتے ہیں اور کوما uh, کوما جو ہے نا وہ بیہوشی کو ہیں, cva, یعنی کہ کا आ, जो है, वो आपके मेदे से खून आने को कहते हैं और हिमाटमाइटिस जो है अः जो पीटी वाई वाला है तो इसको जो है वो उसका मतलब है कि लंग से खून आ रहा है एड्स है आ, उसके बाद इनफॉक्ट है यानी कोई चीज की जो है ना वो रुकावट है और खून की कमी कम खून किसी जगह पे कम जा रहा है ठीक है, है? है, को, है ना वो रुकावट की वजह से खून सही प्रॉपर नहीं पहुंच रहा इंसोमिया जिसका मतलब ये है कि अः नींद सही नहीं आ रही तो ये सारी चीजें जो है ना वो आप इस तरह से इनकी डेफिनेशन जो है वो लिखनी होती है उसके बाद थर्ड पार्ट आता है कि आपने 40% का ये है, है्यूमन बॉडी पे 40%, परसेंट यानी चालीस फीसद का जो कोर्स है आपका जो पेपर है आपका वो इसमें से आ सक आएगा इसमें सबसे पहले जो है ना वो क्या है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है इसमें जो है ना वो आपके वाइटल साइंस आ जाएंगे सारे बॉडी टेम्परेचर क्या होता है ब्लड प्रेशर क्या होता है उसके बाद जो है वो टेम्परेचर uh, क्या होता है रेस्परेटरी रेट क्या होता है तो ये सारी चीजें पल्स क्या होता है तो ये सारी चीजें इसकी डेफिनेशन आपने ये फोर्टी आपको इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो आपने अपने वाइटल साइंस की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और उसकी डेफिनेशन जो है वो आपने ये करके रखनी है اس کے بعد جو ہے وہ ڈائجیسٹو سسٹم میں سے جو ہے وہ یہ چیزیں آ سکتی ہیں موسٹلی جو ہے نا وہ ڈائگرام آتا ہوتا ہے کہ آپ ڈائگرام بنائیں کہ ڈائیجیسٹو سسٹم کا ڈائگرام کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پہ ختم ہوتا ہے پھر اس کو جی آئی ٹی ٹریک کی جو ہے نا مختلف جو پارٹس ہیں وہ اگر جس کو جو ہے ڈائیگرام بنانا آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ڈایگرام لیبل کرنا بھی آتا ہوگا تو لیبل کرے گا تو اس کو پارٹس کا بھی پتا چل جائے گا کون کون سے پارٹس اس میں ہوتے ہیں جی آئی ٹی میں جیسے گال بلیٹر ہے شارٹ نوٹس کے حوالے سے آ سکتا ہے کیا ہے تو اس میں آپ نے لکھنا ہے اس کی پہلے آپ کیا کریں گے اچھا جب بھی شارٹ نوٹس لکھنا ہے آپ نے تو شارٹ نوٹس میں آپ نے یہ چیزیں مینشن کرنی ہے کہ آپ Uh, सबसे पहले उसकी जो है वो आप एनोटमी uh, लिखेंगे ठीक है जी अः uh, वो है क्या ठीक है जैसे मैंने आपको वट वेन और वाई ये तीन चीजें जो है मैंने आपको बताई थी आपने इन तीन चीजों के बारे में जो है ना वो शॉर्ट नोट में लिखना है जैसे काल्पलेटर है क्या होता है और uh, कहाँ पे है ये ठीक है और कैसे है और कैसे मतलब ये कैसे काम करता है इसी तरह से वर्मी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, है लार्ज टाइम है तो ये आप चीजें इस तरह से कर सकते हैं इसमें शॉर्ट नोट बना सकते हैं सिस्टम है दूसरे नंबर पे इसमें यह भी 40% में ही इंक्लूड हो रहा है 40% पेपर जो है वो जैसे मैंने बताया आपको कि पार्ट थ्री से आएगा तो ये पार्ट थ्री वाली जो चीजें है ये आपने इसमें इसमें भी वही शॉर्ट नोट होगा और डिस्क्राइब दर्डियोज सर... सिस्टम क्या होता है उसके फंक्शन क्या होते हैं تو یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ اس کے فنکشن یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ مین مین چیزیں ہیں یہ مین مین چیزیں آپ نے کبھی بھی بھولنی نہیں ہے اور آپ کو اس کو لکھنا لکھنا بھی آنا چاہیے اس کے بعد ایکسکریٹری سسٹم ہے ریسپریٹری سسٹم ہے مسکیولوسکیلٹل سسٹم ہے نروس سسٹم ہے اور ریپروڈکٹیو سسٹم ہے ریپروڈکٹیو سسٹم کو آپ نے صرف شارٹ نوٹس اس کے ہیں صرف پروسٹیٹ اور ٹیسٹیز تو یہی آپ نے اس میں جو ہے نا وہ شارٹ نوٹ لکھتے ہیں और इसके अलावा जो है ना वो ग्लैंड में फिर थार... ग्लैंड है, है, है, है ग्रोथ हारमोन है तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपके आएंगी पार्ट थ्री में यानी कि एनोटमी वाले पोर्शन में से उसके बाद जो है ना पार्ट फोर जो है वो आपका आएगा इसमें ये फाइव तक आएगा ये बुक टू में से फिर वो क्वालिटी और इथिक्स के ऊपर आएगा इसमें क्या होगा प्रिंसिपल पूछेगा इथिक्स के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ठीक है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्यों जरूरी है? ये सीखना है तो इसके आपने लिखनेस्टैंड बाई देश टॉपिक है, uh, patient safety? Patient safety है आ, आपकी जो बुक टू है उसमें आ, तो वो आप उसको जो है उसमें पेशेंट सेफ्टी पढ़े पेशेंट सेफ्टी क्या है uh, जैसे उसमें आम में लिखा जाता है बताया जाता है कि जी, पेशेंट्स राइट्स ऑफ द हॉस्पिटल ठीक है तो जो हॉस्पिटल के पेशेंट पे राइट हैं वो पेशेंट के हॉस्पिटल पे है, है, है।, है ना वो क्वालिटी और इथिक्स के होंगे इसी तरह से पार्ट फाइव में स्टरलाइजेशन है स्टरलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें प्रोसेस स्टरलाइजेशन सबको आना चाहिए क्योंकि एम वाले हों चाहे वो डिस्पेंसर क्लास में हों चाहे वो ओ uh, टी में हो ये बेसिक चीजें हैं इसी वजह से जो न्यू सिलेबस है उसमें कोर्स को में जो बुक रखी गई है वो सब uh, वालों के लिए सेम है और इसमें जो है ना, वो नाइजेशन है में आपने कॉमन मूड ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्शन क्या होती है वट इज इंफेक्शन भी आ सकता है ठीक है उसमें इन्फेक्शन के कॉमन मूड्स कौन से किस तरह से फैलती है वो ठीक है और इसमें आपको मैंने पढ़ाया हुआ है चेन सिस्टम जो है अः जितने भी हमारे फातमा कॉलेज साइंसेस के स्टूडेंट हैं ये जानते हैं कि नारोवाल में जफरवाल रोड पे आ, हमारा कॉलेज वाक है और इस कॉलेज में हमने ज्यादा ज्यादातर कोशिश ये की है कि अपने बच्चों को हमने आ, प्रैक्टिकल के थ्यूरी के साथ साथ जो है वो प्रैक्टिकल भी जो है ना वो आ, उस पर हमने काम किया है तो इनशाला हमारा बैच जब निकलेगा तो ये हम एक अच्छी कंट्रीब्यूशन होगी हेल्थ केयर सिस्टम में क्योंकि उन बच्चों को सिर्फ अपना वही नहीं आता होगा जो होगा इनका थ्योरी होगी इनशाला उनको प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा आता होगा सो so, अः पार्ट फाइव में हमने जो है ना वो स्टरलाइजेशन के हवाले से जो है ना वो चीजें डाली हैं तो अच्छा मैं बताता चलूँ आपको कि जो हमारा اس میں جو ہم کر رہے ہیں ابھی تک وہ یہ ہے کہ آپ کو فاطمہ کالج کا میں کانٹیکٹ نمبر بھی جو ہے وہ uh, دے دیتا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو فردر جو ہے وہ ہیلپ uh, مل جائے گی کہ آپ کس طرح سے فاطمہ کالج میں نیکسٹ جو ہے وہ نیو بیچ کے لیے جو ہے وہ آ سکتے ہیں नंबर नोट कर लें लेकिन uh, hmm. okay. इसमें ये सारी चीजें आपको ये भी शॉर्ट नोट में ही आएंगी मोस्टली शार्ट नोट में ही ये चीजें आती है पार्ट सिक्स में कम्युनिकेबल स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको हेल्थ एजुकेशन आएगा किस तरह से आपने पेशेंट को काउंसल करना हेल्थ एजुकेशन होती क्या है पेशेंट को कैसे काउंसिल करते हैं किस तरह से आपने उसको मेडिसिन के बारे में बताना है? किस तरह से आपने को जो है, वो करना है किसी भी प्रैक्टिकल प्रोसीजर uh, के लिए किस तरह से कम्युनिकेट करना है तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी कम्युनिकेशन की फिर टाइप्स आ जाएंगी प्रिंसिपल आ जाएंगे कौन कौन सी बेरियर है जिसकी वजह से जो है वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर जो है वो नहीं पहुंचती तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इसमें मिलेंगे उसके बाद पार्ट 7 में फर्स्ट एड है फर्स्ट एड का पोर्शन जो है वो फिफ्टीन पोर्शन है ये भी आपके एग्जाम का हिस्सा है फर्स्ट ये, फर्स्ट में इसी वजह से फर्स्ट एड को रखा गया है कि इसमें जितनी भी प्रिकॉशन है इंजर्ड पर्सन को आपने देनी है वो आपको लिए। जैसे लिफ्टिंग शिफ्टिंग के बारे में आ सकता है कि किस तरह से आपने पेशेंट को लिफ्ट करना है एक पेशेंट इंजर्ड है तो कैसे आप उसको जो है वो करेंगे ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو میں شیئر کر دیتا ہوں اس کے ساتھ آپ کاج کل جو اور اللہ حافظ